السلام علیکم ویلکم ٹو رانا شیف انٹرنیشنل کیسے ہیں آپ صاحب اور آج آپ کو میں بنا کر دکھاتا ہوں دو آلوؤں سے فرینچ فرائی سلائس جو آپ اکثر لیتے ہیں پچاس روپئے کا پیکٹ ملتا کسی جگہ سے ساٹھ ستر روپئے کا پیکٹ ملتا ہے اب یہ دس روپئے کے آلو ہوں تو یہ سو روپئے بن جاتی ہیں یہ دیکھ دو ہمارے پاس آلو ہیں ایک آلو میں نے لیا وائڈ والا اور ایک میرے پاس ہے ریڈ والا جو وائڈ والا پٹاٹو ہوگا اس کو چھیلیں گے تو یہ یلو ہوگا اور جو ریڈ والا باہر سے یہ اندر سے وائڈ ہوگا اب یہ دیکھیں دونوں آلوؤں کو اب میں نے آلوؤں کے سلائس بنا رہا ہوں سیدھا پانی کا میں نے بال رکھا وہ بال کے اندر جا رہی ہیں تو اس طریقے سے میں نے اس کو یہ میں سلائس بنا رہا ہوں سلائس میں نے ایک پٹاٹو کے بنا لی ہیں اور دوسرے کے بھی ہم نے اسی طرح بنا کے یہ دیکھے اب ہم نے ان کو واش کرنا پانی کے اندر کر ایسے باہر نکال لینا اس سے پانی سے دونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آلو کا اسٹار جو ہوتا وہ اس پہ نکل جاتا ہے اب یہ دیکھیں سلائس دو قسم کے ہیں جو یلو کلر کا سلائس ہے یہ جو ہمارے پاس وائڈ والا آلو تھا اور ریڈ والے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وائڈ ہوگا اب ہم ان کو نہ تین منٹ کے لیے ہم پانی کے اندر بوائل کریں گے اس طریقے سے تین منٹ پانی سے بوائل کرنے کے بعد پھر ہم ان کو نکال لیں گے باہر نکال کے ہم نے اس کو پانی سے ان کو نہ ہم نے خشک کرنا ہے اس کو بالکل تو آلو خشک نہیں ہوتا کیونکہ آلو کے اندر تو آرا خود پانی ہوتا ہے یعنی جی اس کو پانی لگا وہ ہم ختم کر دیں گے ہلکا ہلکا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کپڑے کو اوپر نکال دی ہیں اور اوپر سے میں نے ایسا کپڑا لگا دیا تو اب یہ بالکل ہلکے ہلکے گیلے ہیں زیادہ نہیں ہیں تو ہلکے ہلکے گیلوں کا فرائی کریں گے تو پھر ان میں جو ہے آواز پھر جو ہے یہ کرسپی آئے گی یہ دیکھیں اس طریقے میں نے آئل میں یہ ڈالنے شروع کر دی ہیں اور ان کی آواز دیکھیں تو اب یہ دیکھیں اس میں یہ پھول بھی رہے ہیں افلپ بھی ہو رہے ہیں اس طرح یہ دیکھیں پھیلتے جا رہے ہیں تو یہ وہی سلائس بنیں گے وہی جو آپ بازار سے لیتے ہیں اور پیکٹ کے اندر جو بند ہیں تو سیم ویسے ہی بنیں گے یہ تو اس طریقے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں کہ کوئی بچوں کو آپ بنا کر دیا کرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے تو شوق سے کھاتے ہی کھاتے لیکن بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ اس کا کلر بالکل چینج ہو گیا ہے میں نے یہ مکس لائس ڈالے تھے اب میں نے یہ ان کو میں نے اٹھانا شروع کر دیا ایسے جو زیادہ براؤن ہو گئے ہیں یہ وہ آلو جو سفید والا آلو تھا جتنا پیس آپ ہوگا اتنا یہ کرسپی ہوگا جتنا آپ موٹا رکھیں گے پھر اس کو ٹائم لگتا ہے اب اس طریقے سے میں نے یہ دیکھے اس کی آواز کیسے آ رہی ہے ساؤنڈ کی آواز آ رہی ہے اس کی بڑی تیاری اب دیکھیں میں نے اس کو اس طرح میں نے اندر رکھا تو اس میں اس کی آواز, آواز سے خود دیکھ لیں کہ یہ کتنا کرسپی ہے یہ دیکھیں ایسے میں اس کو جیسے ہلا رہا ہوں اس کی آواز آپ خود دیکھیں یہ کتنا پیارا اس کا ساؤنڈ ہے یہ بالکل کرسپی بنی ہے یہ میں نے ٹرے کے اندر ڈالیں دیکھا کیسے آواز دے رہی ہیں دیکھیں اب دوسرے جو ہے سلائس ان کو بھی میں اسے ڈال دیتا ہوں یوں ہی میں اس کو آئل میں ڈالتا جاتا ہوں تو ساتھ ساتھ جو ہے پوٹاٹو کا سلائس جو ہے جو پھیلتا جا رہا ہے تو بڑے تو بھی شوق سے کھاتے ہیں اپنا اسٹوڈینٹس بھی بڑے شوق سے یگ کھاتے ہیں اس کو اور تو بچوں کو اسپیشلی جو ہے آپ یہ چیز بنا کر دیا کریں کرسپی بڑے مزے کی ہیں بظار سے آپ کو پیگل لینے میں وہ اس میں ہوتے بھی تھوڑے سے ہیں تو. اس میں پانچ چھ سلائی ثابت ہوتے ہیں اس میں تھوڑے ٹوٹے پھوٹے ہوتے, ہوتے ہیں تو آپ اس ریسپی سے بنائیں ایک بار بنائیں گے تو پھر بار بار بنائیں گے یہ اتنے مزے کے بنتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی آپ ڈن ہو چکے ہیں تو اب میں ان کو نکاح یہ آواز دیکھیں اس کی ہے کتنی پیاز آواز ہے اب خود دیکھ لیں کہ کتنے کرسپی ہیں یہ کیش سے نکال دی اتنی کرسپی ہیں اب میں اس ٹرے میں یہ دیکھ دی. یہ کیسی باز آ رہی ہے اب میں اس سلائس کو میں نے ان کو میں ہاتھ سے توڑ کر دکھاؤں گا کیسے آپ اس کے اوپر جو مرضی مسالہ لگا سکتے ہیں میں نے اس میں کچھ نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں ٹماٹر کیچپ کے ساتھ کھائیں اوپر آپ اس پہ چاٹ مسالہ تھوڑا سا لگائیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو توڑ رہا ہوں یہ کیسے آواز آ رہی ہے اور یہ دیکھیں میں چپا رہا ہوں اس کو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب